Психологічна шкода від війни максимальна. Почнемо, можливо, з найболючіших питань, з нашої трагедії Чорнобильської, яка відбулася вже давно, в 1986 році, а в 2000-му у нас закрили Чорнобильську атомну станцію, зробили шелтер, тобто більш-менш безпечне укриття. Хоча там залишилося досить багато проблем, і ми знаємо, що там існує так звана зона 30-кілометрова, яка насправді більша, значно, там досить багато в полісі на кордоні з Білорусю, великі території, які є радіаційно забруднені. І коли Російська Федерація розпочала агресію одним з напрямків. Для наступу на Київ у них було таке креативне в лапках рішення пройти через Чорнобильську зону і атомну станцію. E, насправді цей напрямок до війни обговорювався, але вважалося, що все-таки росіяни не будуть таким чином ризикувати і йти через територію Чорнобильської зони. Попри це, вони e, пішли пішли, захопили Чорнобильську атомну станцію і дійшли до уже населених територій Київської області. Парадокс заключається в тому, що більшість цих воєнних командирів, можливо, тому що вони молоді люди, можливо, тому що вони мало освічені, Можна так зрозуміти, що вони нічого взагалі не знали ні про Чорнобиль, ні про Чорнобильську катастрофу, ні про можливі наслідки навіть для себе. Що відбулося? Ну крім того, що вони взяли за ручники е, персонал, який працював на Чорнобильській електростанції, на цьому об'єкті, е, вони почали там окапуватися і один з найбільш небезпечних об'єктів, є на цій території рудий ліс. Це такий взагалі унікальний в світі об'єкт, коли під час Чорнобильської аварії на цю територію цього лісу осіла велика кількість радіоактивних речовин, і живий ліс перетворився в таку дуже дивний рудого кольору, радіоактивно страшенно забруднений об'єкт, до якого, в принципі, по великому рахунку, ніхто не підходив. Попри те, росіяни спокійно туди зайшли і почали більше того там копати окопи, бліндажі, розмістилися на цій території, ну і в результаті там велика кількість отримала лучову хворобу і потім на території Білорусі лікувалися там ще з радянських часів залишилися ці радіаційні центри, які були побудовані для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції і тоді там ще теж хтось лікувався і тепер це відбувається. Ми розуміємо, що крім того там відбувалися безпосередньо бойові дії і розпочалися пожежі. Значить, по Чорнобильській зоні по зоні відчуження, пожежами було охоплено, за даними Міндовкілля, до 14 тисяч гектарів. Це дуже багато. І крім того, що це пожежа, з цією пожежою відбувається вторинний повітряний перерозподіл радіонуклідів, тобто коли горить деревина, вона є радіоактивна, вона піднімається, роздувається вітром і переносить. І це досить небезпечно. Крім того, на цій території багато турфовищ. І крім лісових пожеж розпочалися пожежі турфовищ. В турфовищі в ґрунті зафіксована велика кількість радіонуклеїдів, характерних для Чорнобиля, 137-ї цезії, 90-ї стронці, які теж туринним шляхом через повітря з теплим повітрям від пожежі піднімався і переносився. Таким чином, зоні навколо Чорнобильської станції або радіаційно-екологічному заповіднику, як в останні роки ця територія має такий статус завдана, дуже е велика шкода. Що стосується безпосередньо самих сховищ від ході, відходів, там стоїть ще з 1986 року раді колективно забруднена техніка ну от коли я був в зоні там вона років 10 назад вона там ще стояла і там взагалі ну от намагаються нічого не чіпати що сталося з цими укриттями насправді ну достеменно невідомо в квітні українські війська взяли під контроль Чорнобильську атомну станцію і, ну, за офіційними даними, ситуація більш-менш під контролем, хоча ми маємо розуміти, що лісові пожежі і пожежі на торфовищах, вони спричинили досить ну, велику шкоду, тому що це забруднення повітря могло потрапляти в тому числі і на територію Києва. І це теж неприємно, хоча на фоні обстрілів це ну, не сприймалося вже як е, така катастрофа. Крім Чорнобильської атомної станції е, російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію, яка е, знаходиться на півдні України і от в цей марш-брусок, який був в перші дні, коли вони йшли на Херсон, на Мелітополь, вони змогли захопити е цю станцію. Бої там були, але досить невеликі. Ми маємо розуміти, що, з одного боку, атомні станції захищені від терористичних актів, якихось обстрілів для того, щоб забезпечити населення навколо від аварії, але ми ж розуміємо, що якщо там розвернулися ну, потужні бойові дії з сучасною ракетною технікою і так далі, там могло бути пошкоджена система охолодження і так далі, і що могло призвести ну, вже опосередкованим шляхом до аварії. Це теж така дуже небезпечна історія. МАГАТЕ десь наприкінці березня, як сказати, нарешті звернула увагу. Це міжнародна організація, яка займається атомним регулюванням. Навіть приїжджав її керівник, і вони робили певні обстеження. Можна сказати, що на Запорізькій станції ситуація, ну, наскільки відомо з міжнародних, більш-менш нормально, хоча українські фахівці на сьогоднішній день не мають туди доступу, тому що територія окупована російськими військами і навколо неподалік продовжуються бойові дії, артилерійські обстріли, тому це є такою ядерною міною потенційною, хоча я ще раз повторю: атомні станції проєктувалися в Радянському Союзі і вони були розраховані на бойові дії, ну принаймні яких розуміли в 70-х роках 20-го століття, на розраховані на ті засоби, які тоді були. Ну звичайно мова не йде про ядерний вибух і так далі, ну, тобто є... Зараз ми зрозуміємо, розуміємо, що є спеціальна техніка, от з'явилися наукові публікації вже під час війни, існують і у китайців і у американців такі спеціальні засоби, які дозволяють на там, декілька там, більше кілометра під землею знищувати бункери і так далі, тому звичайно ці, ця зброя вона вже проб'є цей захист, який будувався в 70-80-х роках щодо атомних станцій, тому ця небезпека як і на неконтрольовані на сьогоднішній день Запорізькі атомні станції, так і на інших атомних станціях, які знаходяться на контрольованій території, ця небезпека залишається. Крім атомних станцій, ну, дуже висока екологічна небезпека створюється бойовими діями, в зонах, де знаходяться промислові підприємства. Особливо це території там, де зараз йдуть найзапекліші бої. Це рубіжне Сіверодонецьк-Лісічанськ, де знаходиться величезна промзона з хімічними підприємствами, де знаходиться велика кількість шкідливих різних речовин, частина підприємств не працює, частина працює, там знаходяться небезпечні відходи, буває інформація, що були потрапляння в ємності з азотною кислотою, публікувалося фото цих рижих хвостів, шлейфів пожеж і викидів. Ну, це дуже небезпечно, тому що в результаті атаки у артилерійського обстрілу, особливо обстрілу систем реактивного вогню, ракетами, ці об'єкти можуть бути пошкоджені і фактично вже пошкоджені. Відповідно, забруднюється атмосферне повітря, забруднюється поверхневі води, ґрунтові води під питанням стає водозабезпечення, та, особливо там де воно місцеве, з місцевих джерел. Ну і вже не кажучи про шкоду для довкілля, для природних екосистем, які можуть бути повністю зруйновані. Також ситуація... Досить небезпечна в результаті бойових дій, ну ця ситуація вже відома з періоду 14-15 року, коли в результаті бойових дій на Донбасі, там де є шахти вугільні, вугільні шахти це дуже складна інженерна споруда, з якої весь час відкачується вода. Якщо шахту позбавити Енергозабезпечення, ну, експерти називають, гідрогеологи це десь приблизно на три дні, перестати відкачувати воду. Відповідно, ґрунтові води піднімаються, затоплюють шахту, відбувається розжиження цих ґрунтів під землею і фактично, Ну, по-перше, шахта перестає бути шахтою, тобто там вже неможливо нічого видобувати, з іншого боку відбувається проникнення і підняття води нагору, розжиження ґрунтів і площі в десятки квадратних кілометрів починають себе являти такі, як називають там збучі піски, збучі ґрунти, на яких фактично можуть провалюватися Будівлі, розповзатися дороги, сповзати опори лінії електропередачі і так далі. Це дуже такий довготривалий ефект, має тому що відновити ці території потім дуже складно. І ми з цим стикнулися вже в 2014 2015 році, як я казав, а зараз кількість таких шахт збільшилася і по факту. Оскільки частина території є окупована Російською Федерацією, достоменної інформації немає про стан цих об'єктів. Є окрема інформація про те, що були затоплені одна, друга, третя шахта і їх, на жаль, не три, а більше. Ну, згадаємо ситуацію з Маріуполем, трагічну ситуацію. Там загинуло дуже багато людей, і військових, і цивільних, але ж ми маємо розуміти, що Азовсталь – це досить небезпечне металургійне підприємство, яке знаходиться безпосередньо на березі моря, і руйнація цього об'єкту завдала… Ну там і так в Маріуполі екологічна ситуація була одна з найгірших в Україні. А руйнація цих об'єктів призвела до ну, серйозного забруднення і території самого міста, і, звичайно, моря Азовського. Що, які є ще об'єкти? Ми спостерігаємо новини, дивимося за тим, що нам розказують про бойові дії на морі, на Чорному морі. Специфіка Чорного моря з точки зору екології природознавства в тому, що е, на дні, і цей шар сірководнього, він не тільки на дні, він піднімається в залежності від сезону, місця там і е, погодних умов на глибині там, від 15, 20, 25, 30 метрів, в залежності ще раз, місця і сезону, знаходиться під водою шар сірководень, який, в принципі, є вибухонебезпечним. Тобто, е, окремі вчені говорили, що є проблема, е, цей сірководень може і прориватися на поверхню, відповідно, є, він є вибухонебезпечним саме по собі і ця проблема існувала ще з 90-х років її вивчали, намагалися, що зробити, відповіді не було. Ми знаємо, що Росія використовує крилаті ракети, і них, в принципі, ракети останніх років випусків починають закінчуватися, і вони широко використовують крилаті ракети, балістичні ракети випусків 70-х, 80-х років які є так ну досить недосконалими і вони їх запускають що з літаків що з кораблів е з над морем не просто так а тому що ну там за різними даними десь кожна четверта ракета вона просто нікуди не летить а вона просто падає і тоне в морі ну і воно так потонуло і все не на суші, вибуху немає і ніби все нормально але зважаючи на цей зірководень на те, що там до, до півтони вибухівки, що там дуже високотоксичні речовини, особливо в старих зразках цих ракет, де рідкісні двигуни там знаходяться. Ну, тут, ну це взагалі така є дуже небезпечна історія і це, ну як сказати, ми, ми це будемо і вивчати, і наслідки будуть відчуватися десятиліттями від цього виду забруднення Чорного моря. Тепер, якщо говорити про безпосередньо бойові дії. Зрозуміло, що це війна така досить з активним застосуванням, артилерії і ракетного зброєння. І фактично більшість тих снарядів або ракет, які відправляються, вони мають досить, як сказати, серйозну начинку, яка з екологічної точки зору є шкідливою. І коли ці заряди потрапляють в ціль чи не потрапляють в ціль, чи вони розриваються, чи вони не розриваються, вони в будь-якому Випадку завдають досить е, серйозну шкоду е, навколишньому середовищу. Е, ну насправді це буде вивчатися. Я колись був на конференції міжнародних, які організовували американці. Там були ну, це давно вже було років 20 назад. І там були такі досить цікаві дослідження по зонам бойових дій геохімічний аналіз територій, забруднення різними хімічними речовинами, важкими металами, органічними сполуками і так далі, і так далі. І як це впливає і на екосистеми, і особливо на ґрунти, і вже не кажучи про рослинний тваринний світ, який від цього дуже страждає. Та інтенсивність, з якою ведуться артилерійські обстріли, особливо на сьогоднішній день на півдні Харківської області, на півдні Луганської області і на Донеччині, вони фактично перетворюють на окремих ділянках поверхню землі в лунний такий місячний ландшафт, як ми бачимо на знімках, він весь в таких кратерах, і оці кратери, від розривів тих е снарядів, які е обстрілюють позиції. І факти фактично весь поверхневий шар, е вся, е весь ландшафт зазнає таких е змін, які не можуть бути природою, відновлені там протягом якогось там короткого часу, тобто рослинність щось грає, щось руйнується, поверхневий шар грунту руйнується, а маємо розуміти, що, наприклад, той український Чорнозем, який на Донбасі, да, в більшості територій, він формувався сторіччям і його відновити якимось штучним шляхом взагалі неможливо, тобто якщо навіть якісь згоріли ліси і так далі, їх можна насадити, це звичайно довго, ну там років через 20 ми будемо мати там е, якийсь ліс, так. А коли ми говоримо про ґрунт, він за 20 років ні, ніколи не відновиться. тим більше рельєф. Це ну така абсолютно нова історія під час Другої світової війни, скажімо так, на це менше звертали увагу екологічних, як таких досліджень з точки зору оцінки впливу на довкілля не було. І ну, це на майбутнє доведеться дуже серйозно цим займатися і розраховувати, в принципі, і шкоду, і розробляти методи відновлення природних ландшафтів, ландшафтів, які знаходяться в сільськогосподарському використанні. Це буде взагалі окрема наукова така практична галузь діяльні. Окремо, хочу сказати про природнозаповідні території, за різними оцінками, ну, ми будемо дотримуватися все-таки офіційних даних МІД довкілля, вони вважають, що близько 20% природнозаповідних територій тією чи іншою мірою постраждали від бойових дій вже на сьогоднішній. День. Тут, ну, найбільш таке те, що можна побачити і оцінити в грошах – це, звичайно, лісові пожежі. Ну, така є одна катастрофічна цифра, просто в неї треба вдуматися. В 45 разів, не на 45%, а в 45 разів збільшились площі лісових пожеж порівняно з тим, що відбувається зазвичай. Тобто, ну, ну, по факту це катастрофа. Тобто, коли е, зійшов сніг, дерево дерев, е, і ґрунт став менш вологим, при будь-якому потраплянні, на, навіть не обов'язково ракети, навіть при там вистрілах з кулемета і так далі, може розпочатися пожежа лісова, яка може потім тривати. Декілька діб, тому що, ну, звичайно, ніхто в зоні бойових дій просто не має ніякої змоги е, гасити. Тепер треба сказати, що з 1 квітня в Україні розпочався так званий сезон тиші. Зазвичай в цей період не заборонено мисливство, бо вважається, що навіть просто там окремі вистріли з рушниць мисливських можуть нанести шкоду екосистемам, тому що якраз весна і відбувається період, коли тварини розмножуються, і це може завдати шкоду. Ми розуміємо, що коли літають літаки, коли йдуть артилерійські обстріли, це абсолютно ну, така катастрофічна історія для тварин, Ну, а рослини просто знищуються пожежами. Значить, на сьогоднішній день так співпало, що якраз у нас в березні, квітні прилітають птахи. Більшість природнозаповідних територій якраз на півдні, вона зроблена саме для охорони перельотних птахів. І ми розуміємо, що бойові дії йдуть ну не тільки на суші і на морі, обстрілюються, і території поблизу гірла Дуная на Бісрабії, поблизу Одеси. Бої йдуть біля Херсону, і в цей час якраз там проходить маршрут перельоту птахів. Вони повертаються, як кажуть, народі на да, степлих країв або звирі, як кажуть українському, сюди для того, щоб тут влітку бути на території України. І, звичайно, коли там йдуть артилерійські обстріли, а вони шукають ті місця, де вони традиційно там роблять гніздові, ну це теж дуже е, велика проблема, І якраз ці м, території, які охороняються, які віднесені для, до смарагдової мережі, це така скажімо, зарезервовані під майбутні заповідники інші об'єкти природно-заповідного природно фонду і ці ну, об'єкти, вони обстрілюються і це, ну скажімо, дуже, дуже погано і це фактично такий глобаль, вплив уже глобальний, тому що ці птахи вони ж не наші і не африканські, вони живуть і тут і там, от і це теж э, такий вплив дуже активно. Негативний відбувається. Можна також сказати про те, що ну, це ж все чогось коштує, тобто відновлення і природно заповідного фонду природних ландшафтів – це все коштує. Правді, на сьогоднішній день була заява екоінспекції, що в березні що вони розпочали діяльність по оцінці екологічних збитків, завданих в результаті бойових дій. Но на сьогоднішній день з офіційних цифр, я все-таки буду дотримуватися того, що буду надавати офіційну інформацію, є така історія, що, скажімо, на території Чорнобильської атомної електростанції, зони забруднення, радіоакологічного заповідника, втрати попередньо оцінюються в 2,5 мільярда гривень. Збитки, які завдані Лісовому фонду України, оцінюються в 13,2 мільярда гривень. Ну, це досить вийшово і це говорить про... Те, що звичайно, якщо буде мова йти про репарації, про відшкодування збитків, то ці всі екологічні збитки, вони також будуть додані до того рахунку, який буде виставлений. В будь-якому випадку ми так чи інакше маємо бути, займатися і оцінкою, і відновленням тих ландшафтів, екосистем, яким були, була завдана шкода. Якщо говорити, ну, скажімо так, на сьогоднішній день в інформаційному просторі є такий термін, як екоцит, тобто мова йде про цілеспрямоване знищення екосистеми, елементів екосистем. І знов-таки по офіційним даним на сьогоднішній день зафіксовано 254 випадки, Екоциту – це офіційні дані Міністерства довкілля природних, захисту довкілля природних ресурсів України. І це говорить про те, що наші центральні органи виконавчої влади оцінюють, що досить значна, значний негативний вплив на довкілля завдають ці бойові дії. На жаль, сама ця шкода, яка оцінюється в грошах, в знищених е об'єктах е природно-заповідного фонду, в знищених екосистемах, в знищених тваринах, знищених рослинах е – це не все. На жаль, от я вже почав говорити про грунти, і наслідки, наслідки від цих екологічних проблем, Проблем, які спричиняє війна, вони можуть тривати роками, десятиліттями, а в деяких випадках і століттями. І ми маємо розуміти, що не на все є технології відновлення, тому що відновити штучні техногенні об'єкти, ну, тобто відбудувати будинок, по великому рахунку, набагато дешевше і простіше, і скоріше, ніж відновити... Природні об'єкти, тому що вони не є штучними, вони відновлюються в своєму ритмі сезонному і за свій час. І це буде потребувати ну, досить серйозного роботи після закінчення бойових дій для того, щоб створити умови для відновлення і природно-заповідного фонду, відновлення екосистем, і природних е, ландшафтів в е, зоні бойових дій. Сьогодні... Ну, на жаль, бойові дії продовжуються, і кількість техногенних аварій, кожна з яких була б дуже е, гучним, гучною подією, на сьогоднішній день нараховується десятками. На жаль, вони відбуваються не тільки в тих зонах бойових дій, де ми згадували Київська область, там, Харківська, Луганська, Донецька, а окремі випадки обстрілів, коли вони потрапляють, ракети або їх уламки в техногенно-небезпечні об'єкти, вони теж спричиняють досить високу шкоду для довкілля. Ми знаємо, що систематично відбуваються обстріли нафтобаз, і вони зграють, і ці нафтопродукти при згорінні виділяють дуже велику кількість шкідливих речовин, не тільки СО2, окислів сірки і так далі, і, ну, за оцінками фахівців, це, скажімо, коли згорає одна нафтобаза, це може дорівнювати рівню забруднення від автотранспорту за місяць від великому місті, а нафтобаза зграє за 2-3 дні. І фактично це, ну, це теж такі об'єкти досить небезпечні. Ми не будемо влазити в сферу військових, але ми маємо розуміти, що коли підбивається Літак, під, вибухає склад боєзапасів, коли вибухає танк, кожен з цих об'єктів, особливо це коли ці якісь склади боєзапасів, вони вибухають, починається пожежа, виділяється дуже велика кількість шкідливих речовин і Наслідки щодо забруднення повітря тривають днями, води тривають е, тижнями, а ґрунту вони можуть тривати роками. І це теж, на жаль, відбувається не тільки в зоні безпосередніх бойових дій, а по всій території України. І робота по фіксації екологічних злочинів Російської Федерації, вона триває. Громадськість екологічна вона теж, скажімо так, спостерігає, фіксує такі випадки не тільки екологічна інспекція і в принципі ведеться такий підрахунок збитків і по можливості йде ліквідація наслідків, наскільки це можливо в умовах воєнного стану і бойових дій які е, продовжуються. Україна переможе? Ну, тому що ми люди вільні, ми хочемо волі, і у нас немає іншого вибору, як перемогти, інакше ми вільними не будемо.